Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού το χρόνο καταλήγουν στη θάλασσα. Τι θα συνέβαινε εάν όλο αυτό το πλαστικό διαλύονταν σε μη τοξικά συστατικά, η ιταλική εταιρεία BioOn ίσω βρήκε τη λύση. Το 2007, μια ομάδα επιχειρηματιών ίδρυσε την BioOn, μια εταιρεία αφοσιωμένη στην παραγωγή 100% οικολογικών και βιώσιμων υλικών. Η επιτυχία της βασίζεται στο πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, κυρίως βιολόγους και χημικούς. Η πρωτοποριακή τους εφεύρεση, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών από αγροτικά απορρίμματα, για να παράγει πολυυδροξιαλκανοϊκά οξέα, συντομογραφία PHA, ένα πραγματικό βιοπλαστικό. Σε συνεργασία με Διεθνή Πανεπιστήμια και ιδιωτικέ επιχειρήσεις, δοκίμασαν τον προϊόντο σε σχέση με τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τις πιθανές εφαρμογές. Το Bioon είναι ένας γραμμικός πολυεστέρας, ο οποίος παράγεται με φυσικό τρόπο από ακίνδυνα γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. Τα βακτήρια τρέφονται από όλα τα είδη σακχάρων, παράγοντας ένα απόθεμα ενέργειας PHA. Το PHA εκχυλίζεται χωρίς χημικά ή οργανικά διαλυτικά μέσα από μία αϊφόρο διεργασία. Η αποξηραμένη σκόνη PHA μπορεί να βαφεί και να συμπιεστεί σε pellets όπως σε ένα κοινό πλαστικό σε βάση λαβιού. Αυτά τα pellets και η σκόνη PHA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων με τις πιο ποικίλε ιδιότητες και σκοπούς χρήσης, όπως καλλιντικά, φάρμακα, υλικά συσκευασία, ρουχισμό και καινοτόμα πεδία εφαρμογής. Το καλύτερο, όμως, είναι άλλο. Εφόσον χρησιμοποιηθεί και πεταχτεί αυτό το βιοπλαστικό μέσα σε λίγες μέρες διαλύεται στα μη μόρια και διασπάται στα προϊόντα από τα οποία είχε συντεθεί, ανεξάρτητα από το αν καταλήγουν στο χώμα, σε ποτάμια ή στη θάλασσα. Η επιτυχημένη εταιρεία χορηγεί την άδεια της τεχνολογίας της σε πελάτε σε όλο τον κόσμο και παράλληλα συνεχίζει τι έρευνε για να αυξηθεί η βιομάζα που χρησιμοποιήθηκε να οριστούν πρότυπα παραγωγής και να βρεθούν νέα πεδία εφαρμογής. Όπως δείχνει η ιστορία της BioOn, καινοτόμε και πρωτοπόρες ιδέες κάνουν τη διαφορά. Επομένως, πάμε γι'